Понад півсотні працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Запорізькій області, а також фахівці комунальних аварійно-рятувальних служб, отримали сьогодні відзнаки нагороди з нагоди професійного свята. Доводилось спасати людей, знімали з криги на катері на воздушної подушки, патрулювали Каховське водосховище. Там траплялися нам рибаки, які, яких відривала крига. Навесні цьогоріч врятували 12-річну дівчинку, яка опинилася у кар'єрі на правому берегі Дніпра. Спустилися разом із командиром мого відділення до неї на глибину 100 метрів, вдягли на неї спорядження і спустилися разом іще на 50 метрів над ногами. Запорізький обласний гарнізон сьогодні це 2334 рятівники. З початку року за викликами вони виїжджали 5646 разів, врятували 417 людей, з них 52 дитини, повідомив начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Олексій Лепський. Вони є одним найавторитетніших у нашій державі з рівнем довіри населення 63%, а це найвищий рівень серед МВС. Орденом честь і мужність нагородили ветерана пожежної служби Володимира Шугаєва у рятувальній службі з 1964 року. На пенсію вийшов заступником начальника штабу служби пожежогасіння в Запоріжжі. Каже, найбільш масштабні та небезпечні випадки пам'ятає і донині. Це в 1965 році Десь у 1965 році горіло величезне звалище шин на площі в 1000 квадратних метрів. Після осінні ми повернулися звідти чорні, а остання пожежа на алюмінієвому заводі горіло обладнання трансформатора. Серйозна була робота. Головного інспектора Запорізького районного управління держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Михальова відзначили за організацію профілактичних протипожежних заходів. Було проведено заходи по забезпеченню пожежної безпеки, такі в навчальних, дошкільних закладах, закладах соціального обслуговування населення, закладах та установах державних державного державного та виконавчого значення. А також ну, проводяться безпосередньо профілактичні роботи, попередженню. Пожеж серед населення. Окрім професійних рятівників, відзначили двох запоріжців: начальника транспортного цеху заводу Запоріжськло Флюс Андрія Білана та ветеринарного лікаря Юрія Ластенка, які влітку врятували людину. Ми аддихалі на морі. Ми відпочивали на морі, і літній чоловік тонув. Хлопці його витягли, трохи привели до тями, а все інше зробив я. Знадобилися мої вміння рятування тварин. А взагалі я вже вдруге в житті врятував людину, яка тонула. Ми бажаємо всьому особовому складу витримки міцного козацького здоров'я, аби його вистачало не лише на ліквідацію надзвичайних подій, а й на домашнє сімейне життя, на добробут, на процвітання. Будьте щасливі, будьте здорові, мирного неба всім нам і ніяких надзвичайних подій». Нагадаємо, День рятівника запроваджений в Україні у 2008 році. Це професійне свято аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ольга Ларіонова, Новини на Суспільному, Запоріжжя.